دخلت بالدقائق الاخيره وطلعت فاردي حدثنا عن مشاعرك الحمد لله بالنسبه للملحق احسن هذا الملحق هذا بالنسبه لنا اشهاز كبير نحن عم نلعب بروح وحده عم نلعب لسوريا عم نلعب للشعب السوري عم نلعب للاطفال والأولاد لكل العالم الحمد لله على كل شيء هذا كله دعوات الشعب السوري نحن وصلنا لهذا محبتنا لبعض هذا اهم شيء الملحق شو بتساوي؟ نحن أكيد في تفكير للملحق وفي شغل <سؤال> اكثر من ان شاء الله نقدر من ان شاء الله ان شيء ان شاء الله الأمل موجود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيحاول أمامنا هنا واللي بيعد بيضغط في هذه المباراة في رغبة كبيرة ان شاء الله لتحقيق الفوز. هذه المتابعة المتابعة المتابعة جول جول جول جول جول جول جول جول جول هدف هدف عن طريق فراس الخطيب هدف هدف سوري امامنا هنا في مكان لعمر سوبر عمر يوربا وهل يخفى العمر وهل يخفى العمر هو مو يلعب لكن الاهداف دائما جاهز دائما جاهز هي كل ما تضيق يفتح لها السوبر طريق انتهى السوما طريق كل مشكله ولها حل كل عقده ولها عجيب ولها عجيب الله يا عمر الله يا سومة الله يا عشام سوري واحبابي فرجوني سوري في سوريا, سوريا. لِنَفْسِيَ وَلِنَفْسِهِ بهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الارض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق سوريا بيتعلى اي امه الحنون اشتركوا